مصيب الدنيا من الدور ، وتخلي السبع ينذل مصيب الدنيا من الدور ، وتخلي السبع ينذل ينذل حب النفس العزيزه يقوم بل يسوى يتوسل الماضي خير يحجي عليه عين العود صار عدهم زين ويذمون المعدل <تصفيق> دخيل الرجح من هموم <تصفيق> اللهم كل غروب نتبلل مو أن فيها الله حتى هو ينتحمل. أكيد يا شبلة ويا علم دخيل الله عملهم. بشر مو انبياء الله حتى هوايه نتحمل هاي الناس ما تنجاس اسقيها بوفاة ذبيل الما وقفوا وقت الضيج دين عليهم مسجل ايه هي هاي، هاي عطانا شكلاوي العريس، ها، ايه، ها، الدنيا تتعب من تحضن صريت خيالها الليل رافقني وترست عيونها نوم او فرزنت نجمات من هلالها <تصفيق> السلم من اليسرى ما داخل مضيف وانتلوم لوم الناس قال شمالها ايوا اكيد شايل براسي براسي حجي حكي من اموت ناس صعدت بالحجي شاي المو شايل براسي حكي حكي حكي منحتي اموت الصعداء صعداء يمت <متحدث> بالحاجي الممالها ياويل نصور ذا الجميلي. من اغلى صديق من العريس البعرس كل الحضور يعني سيف العاشق سيوف العطوي اكيد يا سيوف يا علم. يعني كل الحضور وكل كل عاشق العام العام آه. ارسم مره ثانيه يا نزع يا الريس انت الورد ويعني عيسى آل شبيل. اكيد عمار عم. من الحرمين انا سبع الغابه وانا الممتاز انا ومش اليوم ويا يا علم انت الورد وينك على الستيج ابو يا ما اشوفك اسحاق العريس الظنا السعيدي ويا أيوة سعيد يا سعيد الغزالي حيا الغزالات عمي وينك الغزال على الستيج ما اشوفك كرر نور العلم اي كرر مير العلم اللي عيونك يا كرر بير حمود حوان كل الغزالات وكل على الراس على على شبل عرّاس هاي لخبار من القراراتية حسن القرار وكرار كسار وقاسم السعيدي حللتم سهلاً ونزلتم سهلاً أهلاً وسهلاً بكم شلام ها آه يلا هي هاي كل الحضور شرفونا عرّاس شبل عرّيس هاي تادي هاي تاني أمن العريس يا عدنان شبله العلام أكيد خطرنا على راسي أنا،, أنا أنا أنا سبع الغابة وأنا المفترس أنا موش اليوم جيت ولامس أنا سبع الغابة وأنا المفترس أنا سبع الغابة وأنا المفترس أنا موش اليوم جيت ولامس سيد نبيل أكيد سيد نبيل السيد على مسلم السيد هيا سيد الغزالي على. أكيد الغزالات والسادة الصبح الغزالات والسادة عم العاب عفوي غزالات على ستيش ما, ما اشوفهم جي سي تي ايه. بدي والموت اريدنه جي سي تي بدي والموت اريدنه ويا الشبل امشي واتبع اتبع سمير الشبلاوي كلو آه جي سي تي بدي والموت اريدنه او وي ابن اكشف